Жителька Максимівки Олена отримує гумдопомогу, привезену старостою та волонтерами. Жінка пережила окупацію. Розповідає, росіяни забирали в людей телефони, перевіряли паспорти і говорили, що відтепер це їхня земля. Вона ще тут зенітка стояла. Ось 9... Ну, тут все, всю окупацію стояла. І вона це кладбище обстрілювала. Це тільки цей у нас кладбище. Не знаю, чого на кладбище Сказав, все казали, що там наші туди йдуть. І перед тим, як хлопці зайшли. Наші її підбили. Коли російські війська залишали село, то палили своє спорядження та місця дислокації, каже Олена. таке вчення, що горіло все. Ми тільки слухали. Там горить, там горить. Ми це відходили, бі... ми до чотирьох ночі не спали до втрати. Жінка розповідає, після звільнення села взялася налагоджувати побут та займатися ремонтом будинку. Через бойові дії він постраждав. Вже бачите, вже стекла поставляли. Ну, ну нормально, криша тече, відра, миски все стоїть. Її сусід Григорій показує свій будинок, що також постраждав в результаті бойових дій. Крім зруйнованого даху, від росіян залишилися і ящики. Їх чоловік використовує в якості дров. Вісім місяців ховалися в підвалах. Зараз ось о, позабивали що понаходили, позабивали вікна, позакривали, е, кришу від, в одній кімнаті. І деремонтували. В окупації знаходилося 24 чоловіка. Ну що я вам скажу? Окопи рили тут, їх расисти заставляли. Максимівка ще повністю не розмінована. В селі відсутнє електропостачання. Іван Кухта, він начальник Снігірівської адміністрації воєнної то він нам пообіцяв і сказав, що на весну світло дадуть у Максимовку, так як вони ведуть світло із Снігирьовки через Ватутіна на Красне Знам'я в і потім аж заведуть сюди на Максимівку. Воєнна адміністрація виділила генератор, качаємо воду. Башня, дай Бог, уціліла. Також Іван Волько говорить, що селищна військова адміністрація забезпечує людей дровами та буржуйками. До початку повномасштабної війни в Максимівці проживало орієнтовно 100 осіб. Станом на 25 січня 2023 року в селі залишається 12 людей. Насарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.